Рівень вуглекислого газу у приміщенні суттєво впливає на самопочуття та роботоспроможність. В сучасних будівлях, які майже герметичні, стала неможлива природня вентиляція. З часом у таких приміщеннях рівень CO2 збільшується. У людей починає боліти голова, виявляється сумливість, падає роботоспроможність. Цю проблему вирішує встановлення припливно-витяжної вентиляції. Важливо, щоб вона була з рекуперацією тепла для заощадження енергоресурсів. Встановлення припливно-витяжної системи не тільки запобігає накопиченню вуглекислого газу, а також дозволяє зменшити кількість алергенів, вірусів та бактерій у повітрі. Рівень вуглекислого газу важливо та необхідно контролювати у школах, дитячих садках, університетах, офісах, магазинах та промислових приміщеннях. Сонують норми рівня вуглекислого газу. Як ми бачимо, на графіку вже за дві години у звичайному класі рівень перевищує норму майже втричі. З практики нам відомо, після збільшення рівня CO2 вдвічі людина суттєво відчуває себе гірше, знижується розумова активність. Бажаєте отримати професійну консультацію та більше інформації? Залишайте коментарі, переходьте на наш сайт. За цією темою ви знайдете дуже багато цікавих статей. Звертайтесь до менеджерів. Дякуємо за вашу увагу.